الزمان ضعي الزمان انتهى عهد الصحبة والأمان ما بقى في الكون غير كره واحدة لي أملي أبحو الجيران دنيا ما تفكر تعطي تنسى طانا وحبنا باحسانها لأن تطي وتاسي قلوب تفكر تعطيه تنسى طانا وحبنا باحزانها لنا ترطي وتاسي قلوبنا تعطي تنسى وحبنا علينا ترطي قلوبنا. يا وحبنا احسن حالك ما